Hned v prvním kole přeboru měli hradečtí v bílých dresech velmi těžkého soupeře loňského přeborníka republiky Slovan Bratislava. Na tylově nábřeží v Hradci Králové byl slavnostně odhalen poeziomat, jehož autorem je Ondřej Kobza. My chceme vytvářet takové uh, uh, takový, uh, záminky k tomu, aby se lidi tady dořečili, Já už si myslím, že třeba když tady někdo si bude poslouchat, někdo půjde kolem řekne a paní, co to je, k čemu to je? Jo, jako, že Mimo jiné chceme, aby se hlavně lidi dá, dá, dá, dávali jako do řeči a zároveň, aby jim to vytvářelo jiný pojetí toho veřejného prostoru. Jedná se o zařízení, které po zatočení klikou nabídne zájemcům výklad o významných městských stavbách a událostech. Poslechnout si mohou také básně či úryvky divadelních her vztahujících se k hradci Králové. Jsou to vlastně všechno hradičáci. Jo, to jsou i Zuzana Nabarová se narodila v Hradci, jo, a kromě Davida Mavry, který tady projektoval tu, tu knihovnu. Je to, je to opravdu, opravdu věc, která navodí atmosféru. Když se člověk odsud podívá a uvidí ČBP arénu, kde naši hokejisté získali prezidentský pohár a pustíte si tento záznam, tak je to opravdu téměř autentický a silný zážitek. Některé z textů namluvil herec Ondřej Malý, který se ujal slavnostního odhalení. Dramaturgie poeziomatu vznikla ve spolupráci s místními institucemi. Já si myslím, že to bude zajímavá v Hradci Králové a doufám, že se to lidem bude líbit. Básně, literární útržky a další díla spojená s místem poslouchají lidé v Praze, Brně, Ostravě, ale i v Paříži, Dublinu nebo New Yorku.